Banca Transilvania, lovituri teresnet pentru Ioan Niculae. decizia bancii după ce omul de afaceri i-a achitat o datorie fabuloasă. Banca Transilvan a spus la licitația aeronava de lux marca Haukier 900x pe omului de afaceri Ioan Niculae, deoarece acționarul Interavio are o datorie în valoare de peste 5 milioane de dolari la bancă. informează financiar. Licitația va începe de la suma de 5. 178.000 de dolari, însă data la care va avea loc aceasta nu a fost instabilit. Potrivit anulul Benchit, aeronava marca Hawkeye 900 XP cu seria H0182 este fabricat în anul 2011, are o capacitate de zbor la mare altitudine sub liniere o autonomie de zbor pe rază de până la 5. 463 de kilometri. Configurația interioară este de 8 pasageri, un pilot, un copilot sub și un cabin crev. Totriile aeronavei sunt specific asigurate pentru segmentul celătorilor de tip business. Numărul de ore de zbor efectuate, 2.250H subliniere I17.000 din totalul de 6.000 de ore recomandate până la revizia general, se arată în anuncul publicat de BT. o seri, de ce nu a revocat-o Claus Iohannis pe la Ora Covesit, a Aeronava este înregistrat în România, dar a operat zboruri în întreaga Europa, având o autonomie de zbor de doi. 850 de mile nautice, se mai arată în anunc. Banca Transilvania a anuncat ce în prezent aeronava se află în Germania, la sediul Behecraft. Berlin Aviation GMBH Omul de afaceri Ioan Nicolae a înfiincat compania Interagro în 1994, împreună cu un partener britanic. Interagro este unul dintre cele mai mari grupuri cu capitale românesc. În 2016 grupul avea o cifră de afaceri de 17. 487. 322 de lei sub ieri 53 de salariaci, potrivit ultimelor date de pe furnizate de Ministerul de Finance.